Максим Ви вибачте ви дуже багато питань мені написали в коментарях я їх всі бачив але я не всі питання зрозумів що ви маєте на увазі і хлопці та дівчата я не можу відповідати в коментарях тому що іноді ви бачите мені потрібно щось намалювати показати фото або якісь креслення для того щоб я був впевнений що ви мене правильно зрозуміли тому на жаль на складні питання я не можу відповідати просто із-за того, що в мене немає впевненості, що ви правильно мене зрозумієте. Тобто спочатку, що я вас правильно зрозумів, а потім, що ви мене правильно зрозуміли. Ок? Тому вибачайте, питання я ваше бачив, я палець поставив, але відповісти я не можу. По цих причинах, що я сказав.